آج جب ہم میں سے کوئی بندہ یا مجھ جیسا بندہ جب کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جب گناہ کرتا ہے یا رب رب کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو دیکھیں نا حضرت اگر ہم سوچیں اس بات کو کہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں حضور پاک علیہ ہے سلام کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں جو ہمیں حکم ملا جو ہمیں بات بولی گئی ہم اس سے پھر گئے جو حضور پاک علیہ و سلام نے ہمیں پیارا دین عطا فرمایا ہم اس میں خیانت کرنے لگ گئے حضرت ہے بڑا مشکل ہے نا یہ کام پھر کہ جب ایک بندہ مسلمان مومن بھی گیا حضور پاک علیہ سلاد و کو ماننے والا ہے آپ سے محبت کرنے والا ہے اور اپنے کام اللہ اکبر یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بزرگ جو ہوتے ہیں نا ان کو رب تعلیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آج فلاں جگہ جاؤ سیر کرنے کے لیے آج فلاں جگہ جاؤ سیر کرنے کے لیے آج فلاں بستی میں جاؤ آج فلاں شہر میں جاؤ آج فلاں علاقے میں جاؤ تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو حکم ہوا کہ ایک بستی میں جا کے نا ان لوگوں کو مل کے آئیں سیر کر کے آئیں تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی آپ حکم کے مطابق اس بستی میں کے سیر کرنے کے لیے اور یہ بھی حکم ہے کہ جس جگہ پر جاؤ ایک سنت ہے اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے بہت ہی اچھا طریقہ ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جب بھی کسی جگہ پر جائیں کسی شہر میں جائیں تو کوشش کریں کہ ان سے پوچھیں کہ یہاں پر کوئی اللہ والا تو نہیں رہتا اگر رہتا ہے تو اس کو ملنے جائیں اگر بزرگوں کا کوئی دربار ہے کوئی مزار ہے تو وہاں پر جا کے حاضری دیں یہ بزرگوں کا طریقہ جیسے آپ کو حکم ہوا آپ روانہ ہوئے اس جگہ کے لیے وہاں پر جا کر آپ نے اسی طرح پوچھا کہ یہاں پر کوئی اللہ والا رہتا ہے یہاں کوئی اللہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی اللہ والا بھی رہتا ہے تو لوگوں نے بولا ہاں یہ پہاڑ کی بلند چوٹی کے اوپر انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں پر بیٹھ کر رات دن جو ہے نا وہ عبادت کرتے رہتے ہیں وہ اللہ والے ہیں وہ اللہ والے ہیں تو بابا فرید رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ بڑی محنت کے ساتھ بڑی مشقت کے ساتھ پہاڑی کے اوپر چڑھے بزرگوں کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ بزرگ جو ہیں ان کی جو جگہ ہے جہاں پر وہ رہتے تھے اس کے باہر نہ ایک ٹانگ کٹی ہوئی پڑی ہے وہ بڑے حیران ہوئے کہ اندر اللہ والا بیٹھا ہے باہر ٹانگ کٹی ہوئی ہے اوپر کوئی گوشت پوست کچھ بھی نہیں ہڈی بڑے حیران ہوئے اندر جا کے بیٹھے گفتگو ہوئی زیارت کی کچھ اچھی اچھی باتیں سنی کچھ سنائی پھر واپس آنے لگے زیارت کر کے تو یہ بھی حضور پاک علیہ صلاحۃ وسلام کی سنت ہے کہ جب کوئی آپ کو ملنے آئے آپ کی دکان پہ آئے آپ کے گھر پہ آئے جہاں مرضی آئے تو اس کو دروازے تک رخصت کرنے جائے یہ بھی سنت ہے تو وہ جو اللہ والا تھا وہ جو اس غار میں بیٹھ کے عبادت میں مشغول تھا وہ یہ سنت پوری کرنے کے لیے اٹھا اپنی جگہ سے تو بابا جی فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے نہیں پتا چلا لیکن جب وہ اٹھے تو مجھے پتہ چلا کہ ایک ٹانگ ان کی بھی نہیں ہے بڑے حیران ہوئے اور وہ بابا جی لکھتے ہیں کہ میں نے پھر ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ جی ایک ٹانگ باہر کٹی ہوئی پڑی ہے اور ٹانگ آپ کی بھی نہیں ہے کیا یہ ایک معاملہ تو نہیں وہ کہنے لگے ہاں ایک ہی ہے وہ ٹانگ میری ہی ہے تو بابا جی آگے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ہوا اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتنا بلند پہاڑ کی چوٹی پر کوئی بندہ ایک ٹانگ کے ساتھ چڑھ کے آ جائے آئے تو آپ دو ٹانگوں کے ساتھ ہی ہوں گے معاملہ بعد میں ہوا جو ہوا تو کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا ہوا وہ جو اللہ والا تھا وہ کہنے لگا جی رب تعالیٰ کی محبت ملی لو لگی چڑھ گیا پہاڑی پہ غار میں بیٹھ گئے ذکر کرتے رہے ذکر کرتے رہے رب کی عبادت کرتے رہے رب کا قرب ملا تو پھر آزمائش آ گئی ہوتے نا نمازی نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں کوئی تکلیف آ جائے تو چھوڑ جاتے ہیں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں عبادت بھی کر رہے ہیں ٹینشنیں پھر بھی بڑھ رہی ہے پھر وہ نماز چھوڑ جاتے ہیں پھر وہ بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے بولا کہ میں اتنا عبادت میں لگا رہا رات دن پھر رب رابطہ کے آزمائش آئی آزمانا چاہا کہ یہ ہم سے کتنا محبت کرتا ہے آزمائش کیا آئی کہ سات دن لگاتار صبح و شام بارش ہوتی رہی پورے سات دن سات دن کے بعد غار پتھر کی تھی اتنا ٹھنڈی ہو گئی کہ میری جان جو ہے وہ حلق تک آ پہنچی کہ قریب تھا کہ میں مر جاتا تو کیا ہوا ساتویں دن کے بعد سورج نکلا اور یہ عمی بھی بات ہے کہ جب بارش کے بعد سورج نکلتا ہے نا تو آسمان ہے خوبصورت سا لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو گردوں کو بار آسمان کی طرف اڑ رہا ہوتا ہے وہ سارا نیچے بیٹھ جاتا ہے خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے تو وہ بزرگ جو تھے وہ کہنے لگے کہ ساتویں دن جب سورج نکلا دھوپ نکلی تو میں اپنی سردی ختم کرنے کے لیے دھوپ سیکنے کے لیے غار کے منہ پہ آ کے بیٹھا میری عقل ماری گئی میری سوچ نے کام نہیں کیا کچھ بھی سمجھ نہیں آیا مجھے میں وہاں پر دھوپ سیک رہا تھا ایک خوبصورت عورت وہاں سے گزری اور میری اچانک سے نظر پڑ گئی تو میری نظر جب پڑی نا تو میرے دل میں پھر چاہت پیدا ہوئی کہ اتنا خوبصورت عورت ہے ذرا اس کو دوبارہ تو دیکھو وہ کہتے ہیں کہ میں جب اس نیت کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ غار کے باہر قدم رکھنے لگا کہ میں دوبارہ جا کے اس خوبصورت عورت کو دیکھوں یہ ہے کون تو کہتے ہیں جب میں نے پہلا قدم باہر رکھا نا تو آواز آئی واہ جے واہ عشق کے دعوے ہمارے ساتھ اور جاتے غیروں کے پیچھے ہو عشق کے دعوے ہمارے ساتھ کرتے ہو اور جاتے غیروں کے پیچھے ہو تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہی بات سننی تھی جو ٹانگ سب سے پہلے غیر کے لیے اٹھی تھی میں نے وہی کاٹ ڈالی پھر بیٹھ گیا بزرگوں نے تو ایسے ایسے اللہ کو راضی کیا جی ہم کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئلوں پر آپ کو لٹایا جاتا تھا لیکن پھر بھی آپ کی زبان سے آہد آہد کے نعرے لگتے تھے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 وہ اجم المن کا لم تال دن نسا خلکتا مبرہ ام من کلی اے بن کا کا قد کا مات <كَمَاتشَى> گویا جیسے آپ نے چاہا ویسے آپ کو بنایا گیا ہر ایب سے پاک ہم نے کبھی آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں دیکھتے کیسے کسی ماں نے پیدا کیا ہی نہیں وہ خوبصورت تخلیق جب رب تعلیٰ نے آپ کو تخلیق فرمایا جب آپ دنیا میں بھیجے گئے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے رب تعلیٰ کی پہچان دینے کے لیے تو آپ سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں مجھ سمیت کہ خوبصورت ترین جو چہرہ جو خوبصورت ترین تخلیق ہے وہ آقا کا کری برے گی و سلام کی ذات ہے اور کوئی نہیں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 گناہ گناہ گناہ گناہ نیک کی تو کبھی کی نہیں حضرت صالبہ بن عبد عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عمو آپ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ حضور پاک علیہ صلاۃ وسلام کے نا پاس بیٹھا کرتے تھے زیادہ ہر وقت بیٹھتے تھے ایک دن آپ کو حضور پاک علیہ صلاح و سلام نے فرمایا کہ اے صالبہ یہ فلاں کام ہے جا کے یہ کر کے آؤ وہ جو صحابی رسول تھے آپ اٹھے اپنی جگہ سے اور اس کام کی طرف روانہ ہوئے تو یہ روایت کے الفاظ ہے حدیث کے الفاظ کہ وہ صحابی راستے سے جا رہے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا ایک عورت کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا آپ کی نظر پڑی شہوت کا غلبہ ہوا غلط سوچ آگے تڑپ اٹھے صرف دیکھا غلط سوچ صرف ذہن پہ ہلکی سی آئی ہے تڑپ اٹھے کہ یہ میں نے کیا کر دیا میں نے رب ربطعہ کے فرمان کی نافرمانی کر دی میں نے حضور پاک لے سلاد والسلام کے ساتھ خیانت کر دی آپ نے تو ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا تھا اور میں ادھر ہی جا نکلا تو روایت کے الفاظ ہیں ایک دن دو دن تین دن, دن, دن چار دن نہیں پورے چالیس دن جنگلوں میں روتے رہے حضرت جی سفید چادر ہونا جی اس پہ دھبا بڑی دور سے نظر آتا ہے سفید چادر پہ دھبا بڑی دور سے نظر آتا ہے جب آپ سے یہ گناہ ہوا تو آپ جنگل کی طرف جا نکلے روتے رہے رب کو مناتے رہے توبہ کرتے رہے رات دن لگے رہے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل امین جا جا کے میرے محبوب کو بتا کہ آپ کا یہ غلام جو ہے اس کا رونا ہم نے قبول کر لیا اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے اس کو واپس بلا لیں اپنی بارگاہ میں ہمیں تڑپ رہا ہے تڑپ رہا ہے وہ اپنے پاس واپس بلا لیں تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور پاک علیہ و سلام نے حضرت علی المرتضیٰ یا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کو آپ میں سے کسی ایک کو بھیجا کے جاؤ جا کے سالبہ کو بلا کے لاؤ پوچھتے پوچھتے جنگل کی طرف جا نکلے تو ایک بندہ وہاں پر اپنے جانور چرا رہا تھا تجھ سے پوچھا کہ آپ نے یہاں پر سالبہ بن عبدالرحمٰن کو دیکھا کہنے لگے نہیں ان کو تو نہیں دیکھا لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو سارا دن ساری رات روتا رہتا ہے اس کے رونے کا عالم یہ ہے درد یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے ہمیں بھی رونا آتا ہے اس کا درد ہم سے بھی نہیں دیکھا جاتا اتنا تڑپ ہے اس کے رونے میں رات دن روتا رہتا ہے عبادت میں لگا رہتا ہے ہم اس کو جانتے ہیں تو جا کے کیا دیکھا کہ وہی صالبہ بن عبدالرحمٰن ہے رات دن رو رو کے اپنے رب کو راضی کر رہے اور گناہ بھی ہلکا سا چھوٹا سا گناہ اور اتنا ندامت تو جب آپ نے دیکھا نا کہ حضرت علی المرتع رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ آ رہے ہیں تو آپ ڈر گئے تاری ہو گیا اور رو کر پوچھنے لگے کیا میری مزاحمت میں کوئی آیا تو نہیں نازل ہو گئی جو مجھ سے گنا ہوا وہ کہنے لگے نہیں ہمیں اس بات کا تو علم نہیں لیکن چل حضور پاک رہی و سلام نے تجھے بلایا وہ کہنے لگے میں سامنا نہیں کر پاؤں گا میں سامنا نہیں کر پاؤں گا اس چہرے کے ساتھ میں ان کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا کیسے جاؤں گا میں ان کے سامنے کہ انہوں نے تو ہمیں فرمایا تھا کہ گناہوں سے بچنا ہے مجھے گناہ ہو گیا حضور پاک رہی سلاد و سلام کے فرمان سے دے. میں پھر گیا تو میں کیسے ان کے سامنے کھڑا ہوں گا میرے اندر یہ ہمت نہیں لہٰذا ایسا کرنا کہ جب حضور پاک رہی سلاط و نماز میں ہونا پھر مجھے لے جانا ہے. پھر میں آ جاؤں گا تو یہ الفاظ ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا آپ کو لے جایا گیا تو حضور پاک ہی صلاح و سلام نماز میں یہ تلاوت کر رہے تھے یا یو حل انسان ما غرہ کب رب اے غافل انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا حالانکہ تیرا رب تو بہت بڑا کریم ہے کس چیز نے دور کر دیا تو وہ صحابی رسول جو تھے انہوں نے جب یہ آیت سنی نا غش کھا کر زمین پہ گر گئے تو آپ کے گھر والے آپ کو اٹھا کے لے کر حضور پاک رہی سلاط و کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو پھر حضور پاک رہی سلاط و سلام خود چل کر کے صحابی رسول کے گھر جا کے دیکھا تو حالت بے حال ہے معاملہ پوچھا بتایا گیا تو پھر حضور پاک رہی سلاد وسلام نے آپ کا سر جو تھا وہ اٹھا کے اپنی گود میں رکھا آپ نے سر ہٹا لیا آپ نے بولا رسول اللہ نہیں یہ گناہ بندہ جو ہے اس قابل نہیں کہ اس کا سر آپ کی گود میں آئے میں بہت گنہ ہوں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تو حضور پاک رہی سلاد وسلام نے دوبارہ ان کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا اور آپ کے ماتھے پر آپ کے ماتھے کو چوما پھر اس کے بعد آپ کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے اور تسلیاں دینے لگے کیا سالوہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے اللہ نے تجھے معاف کر دیا تو پھر ایک ٹھنڈی سانس بھری پھر پوچھنے لگے رب کے رسول نے بھی مجھے معاف فرما دیا کہنے لگے ہاں سالوہ تجھے میں نے بھی معاف کر دیا بس یہ سننا تھا ایک آہ نکلی اور روح سے اسری سے پرواز کر گئی اللہ کے پاس چلے گئے آپ کا جنازہ جب ہونے لگا صحابہ کرام اس جنازے میں شریک تھے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عاب بیان کرتے ہیں کہ جب حضور پاک علیہ صلاحۃۃ وسلم اس جنازے میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو حالت یہ تھی کہ آپ ایک قدم یہاں رکھتے تھے دوسرا اس جگہ سے ہٹا کے کسی اور جگہ پر رکھتے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ایک قدم یہاں دوسرا قدم ہٹا کے رکھتے گئے تو حضور پاک علیہ صلاحۃ وسلام نے اشاد فرمایا کہ کیا بتاؤں تمہیں سالبہ کی توبہ رب کو اتنا پسند آئی ہے اتنا پسند آئی ہے کہ ستّر ہزار فرشتے ان کا جنازہ پڑھنے آئے تھے ستر ہزار فرشتے پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی ایسی توبہ قبول ہو حضرت جی ہم تو بڑے بڑے گناہ کر کے ڈٹے ہوئے ہیں بڑے بڑے گناہ لوگوں کا حق کھا کے ڈٹے ہوئے ہیں ایک اچانک سے نظر پڑی اور شریعت نے اس کو معاف کیا اچانک سے نظر پڑ جائے کسی عورت پہ تو معافی ہے اچانک سے نظر پڑے اور اتنا ندامت اتنا شرمندگی کہ خوف الٰی سے روئی پرواز کر کے حضرت ہم کتنا گناہ کر کر کے اس پہ ڈٹے ہوئے ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یار یہ گناہ گناہ ہم سے ہو رہے ہیں ہم وہ کام کر رہے ہیں جسے ہمیں منع کیا گیا حضور پاک لحیح صلاح وسلام نے منع فرمایا رب تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا لیکن ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ گناہ ہم کر رہے ہیں نافرمانی ہے ہر بندہ ہر روز حضرت جی اپنا محاسبہ کریں نا دیکھیں صبح سے شام تک ہم نے کتنا گناہ کرتا ہے ذرا سے بھی شرمندگی نہیں ہوگی ذرا سا بھی خوف نہیں آیا کہ ہم رب تعالی کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا صاحب ذرا قرآن مجید تو کھول کے پڑھو کہ قرآن مجید کیسے بیان کرتا ہے یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ اس دن کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی اجازت ہی نہیں ہوگی کوئی بندہ کچھ کہہ سکے آنکھیں بولیں گی کان بولیں گے ہاتھ بولیں گے جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا کہ باری تعالیٰ اس نے مجھے غلط کاموں میں استعمال کیا تھا باری یہ مجھے ہمیشہ غلط سائڈ پہ لے کے جاتا تھا باری تعالیٰ اس نے کبھی یہ گناہ میں کر رہا ہوں پتہ نہیں مجھے توبہ کی بھی توفیق ملتی ہے کہ نہیں اکثر اوقات ہم اس اس بھول میں گناہ کر جاتے ہیں نا کہ کوئی نہیں گناہ کر لیں گے توبہ کا موقع مل جائے گا توبہ کر لیں گے یہ لکھا ہوا ملتا ہے جو بندہ اس نیت کے ساتھ گناہ کرتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا رب تعلیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا غافل انسان تو کس بھول میں گناہ کرتا ہے کے بعد میں تو توبہ کر لے گا تجھے موقع ہی نہ ملا تو کیا کرے گا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس گناہ کے دوران ہی تجھے موت آ جائے تو کیا کرے گا وہ صحابی رسول ہم تو اس صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے جس صحابی نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی آج کا غوث کتب ابدال بھی ہونا وہ ایک صحابی رسول کی عزت اور مقام کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی تو حضرت سالبہ تو آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے چھوٹا سا گناہ ہوا اور اتنا ندامت حضرت جی ہم کتنا بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں اس دنیا کے پیچھے یہ دنیا جو فانی ہے یہ دنیا جس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے یہ پچھلے دن چار دن پہلے آپ بیتی بات میں بتاؤں چار دن پہلے میرے استاد محترم بڑے شفیق استاد مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ کام ہے اس کو کر دو میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں کر دیتا ہوں بولا کہ بیٹا یہ کام جب آپ کرو گے آپ کو میں اس کا ہدیہ بھی دوں گا میں نے بولو ساجی اس کی ضرورت تو نہیں لیکن استاد شفیق بڑے ہی پیار کرنے والے ابھی بھی ان کی وہ آواز میرے پاس محفوظ ہے چار دن پہلے انہوں نے مجھے صحیح سلامت میسج کیا کہ بیٹا یہ کام کر دو یہ کام پھنسا ہوا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں کر دیتا ہوں ٹھیک دو دن بعد میں نے دیکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا ٹھیک دو دن بعد دو دن پہلے مجھ سے کہہ رہے ہیں صحیح سلامت ہے کچھ بھی نہیں ہے مجھے بولا کہ بیٹا یہ کام کر دینا میں نے کہا ٹھیک ہے سر جی میں کر دوں گا دو دن بعد میں نے کیا دیکھا کہ لکھا ہوا تھا انتقال ہو گیا یہ تو زندگی ہے اب میرا تو کوئی ٹھکانا نہیں ہے آپ لوگوں کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے آج میں یہاں چلا جاؤں گا آپ آج یہاں پہ بیٹھے کل کہیں اور چلے جائیں گے تو دنیا تو ایسے ہے یہ تو کسی کا ٹھکانا نہیں ہے یہ تو کسی کے لیے یہاں پر رہنے کی جگہ نہیں ہے ہم تو آئے ہیں عارضی طور پر چکر لگانے آئے ہیں واپس سے جانا ہے اس روحے زمین پر اگر امبیا کرام آ کے چلے گئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ جیسے جلیل جلیل القدر صحابی بھی اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم کس باقی کی بولی کیا ہم نے نہیں جانا کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی بتا کیا کر کے ہے یہ دنیا جس کی کوئی اوقات نہیں اس کے لیے تُنہیں رب کو بھی چھوڑ دیا رب کے رسول کو بھی چھوڑ دیا سب چیزیں پیچھے چھوڑ کے تو دنیا کے پیچھے لگ گئے ایک بزرگ تھے نا حضرت وہ کسی بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ کو کہنے لگے جی یہ کیا آپ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اللہ اللہ کیا کریں اللہ کو یاد کریں توبہ کریں اپنے معاملات درست کریں دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے تو وہ جو بادشاہ تھا وہ کہنے لگا اوے بھگاؤ یار اس کو دربار سے باہر کرو اس کو کیا پتہ شاہی زندگی کی شیان شان کیا ہے جب بھی میں آتا ہوں اتنا بندے میری عزت میں کھڑے ہوتے ہیں طرح طرح کا کھانا مجھے ملتا ہے اس کو کیا پتہ کہ بادشاہ کی زندگی کا لطف کیا ہے نکالو اس کو باہر یہ تو فقیر ہے اس کو تو پتہ نہیں کسی بات کا وہ فقیر تھا اس کو نکال دوں چلا گیا پھر ایک دن کیا ہوا وہی بادشاہ نا شکار کے لیے گھر سے باہر نکلا شکار کر رہا ہے اکیلا گھوڑا جو تھا جو سواری تھی اس کی وہ سرکش ہو گئے قابو نہیں رہا اپنے آپ سے باہر ہو گیا جتنا روکا وہ رکا نہیں وہ اس کو اس جگہ پر لے گیا جہاں پر پانی کا ایک بھی قطرہ نہیں تھا دھوپی دھوپ ہی دھوپ صحرا ہی صحرا پہاڑ بڑے بڑے بڑا حیران ہوا بڑا پریشان ہوا گھوڑے نے وہاں پر پھینکا اور بھاگ گیا اب وہ اکیلا بادشاہ کوئی چیز نہیں پیاس کی وجہ سے جان جو ہے وہ حلق تک آ پہنچی پھر ایک بندہ وہاں سے گزرا مشک اس نے لٹکائی ہوئی اس میں پانی تو بادشاہ نے آواز او بھائی بات سنو پانی دے دو میری جان حلق تک آ پہنچے مرنے لگا وہ کہنے لگا کیا دو گے بدلے میں اگر میں بادشاہ ہوں کہنے لگا ہوگا تو بادشاہ جہاں کا مرضی میں نہیں جانتا پانی لینا ہے تو کچھ دینا پڑے گا تو بادشاہ نے کہا چلو مجھے پانی دے دو بدلے میں تجھے میں آدھی بادشاہت دیتا ہوں اس نے چمڑا لکھلا نکالا اور اس پہ لکھوا لیا بادشاہ نے لکھ دیا کہ آدھی بادشاہت تیری اس نے پانی دیا بادشاہ نے پانی پینا چاہا خشک حلق تھا جلدی جلدی پینے لگے پانی اٹک گیا پھر جان پہ آن بنی پھر آواز لگائی او اللہ کے بندے پھر پھنس گیا کیا کوئی ہے اور اس طرح کا حربہ تیرے پاس کے یہ پانی نیچے چلا جائے کہنے لگا ہاں کہتے ہیں کر دے کہتے نہیں فری میں نہیں کروں گا اور دینا پڑے گا تو بادشاہ نے سوچا کہ یار اگر مر گیا تو کچھ باقی نہیں بچے گا زندہ رہوں گا ہو سکتا دوبارہ بادشاہت بن جائے جا میں نے تجھے باقی کی آدھی بادشاہت بھی دے دی میرا علاج کر دے زندگی تو بچ جائے نا تو اس نے اس کے پاس بھی ٹوٹکا تھا اس نے وہ کیا پانی نیچے اتر گیا بچ گیا صحیح ہو کے اپنے بات دربار میں بیٹھا جا کے پھر کئی دنوں بعد وہ فقیر جو تھا وہ دوبارہ آیا کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ کیا زندگی جی رہے ہو ہوا کیا رکھا ہے تاج و تخت میں اللہ اللہ کیا کرے ہر وقت نماز پڑھا کرے وہ کہنے لگا یہ وہی ہے نا جو پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا نکالو اس کو باہر ہر دفعہ آ جاتا ہے یہ اس کو کیا پتا کہ بادشاہوں کی زندگی کیا ہوتی ہے تو اس نے کہا ٹھہر جاؤ ذرا اس نے جیب سے وہ وہ ٹکڑا نکالا چمڑے کا نکال کے دکھایا بادشاہ یہ ہے تیری بادشاہت یہ تیری بادشاہت کا مُل ہے دو گھونٹ پانی کے قطرے یہ تیری بادشاہت ہے جس کے پیچھے تو نے رب اور رب کے رسول کو چھوڑ رکھا ہے تو حضرت یہ دنیا ہے جس کے پیچھے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ رکھا ہے